Bueno, gaurko bideo oso bideo motza da. Ohar txiki bat emateko bakarrika nahi nahi ziten. Abisatu nahi dizuen, hasi naizela pixkanaka bideoei azpitituluk jartzen. Oraingoz euskarazko azpititulukin hasi naiz eta bideo guztiri ere ez dizkiet jarri piskanaka gainaiz. Baina bueno, abisatu nahi dizuen, oi, ja bideo batzutan hasi naizela azpitituluk jartzen eta oso errexadala aktibatzeko. Hemen, azpin agertzen daan, ikurrontan klikatzen malin badezue, azpitituluk jartzeko aukera emango dizue eta hor, euskerazkoa aukeratuta, ja, agertu beharko lueke. hontan bertan, indezakezue probaz, bideoni ere azpitituluk jarriko dizkiot. Oso quer respaldimanago bideoen bertan azpitituluk baldin badaude agertu barko luke azpikalden azpitituluak dauzkala esaten duen ohartxo bat. Baino bueno, Bazpare erreproduzio Zerrenda batera osatu dek azpititulatuta dauzkaten bideoekin eta hor joungo naiz gehitzen, azpititulatzen ni joan hinen, ba, bideo gehiyo. Eta hoize beste iken dizuen esanai bideo hontan, espero dut batem atentzako erabilgarri izatea azpitituloiek, eta berdenborakin gaztelerazko jartzeko aukera ere badaukaten. Eta hoize da dena gaurkoz eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta horrengora arte. あよ